Близько четвертої години ранку 2 жовтня в Миколаїві пролунали потужні вибухи. Російські війська обстріляли місто ракетами С-300. Перший приліт був поблизу чотирьохповерхового будинку. В одній з квартир перебувала Юлія. Чотири часа Я проснулася від того, що були вибухи. У мене ноги в крові всі. Я в чому була, в тому вискочила. Бо я нічого не можу сказати. З вашої класи? Все, все повністю, окна вилики. 29 вересня, внаслідок вечірнього обстрілу Миколаєва касетними боєприпасами, загинув чоловік Юлії. Сьогодні жінка ледь сама залишилась жива. Муж погиб, тоді вона не зберігала. Зараз їду, відвезти віщі, в електронні похорони. Внаслідок обстрілу зайнялися дві квартири в одному з будинків. Там прилетіло, ніхто не знав. Потом був вибух у дворі на підстанції. Полетіло ще більше. Поки стали розбиратися, що від чого. На третій нагорі на цьому на на на на на Там уже швидко всі виходили, тому що дуже недовій будинку. Швидко, швидко. І швидко-б швидко всі дружно друг друга відступили в перекошену дірю, щоб можна було як-то вилетіти вниз, тому що дым був. Горіло щось хімічне, там чоловік робив ремонт. Другий приліт був біля трансформаторної підстанції, через вибухову хвилю пошкоджений зазнав будинок навпроти. О 3:49 прилетіло дві ракети, в чається в в, в сусідній дім. я тільки прийшов, все розвалено. Окна в спальне, на кухне, в зале, дверь входная, все, ничего нет, вот такие вот осколки были в зале. Я был на работе, да. то есть я минут через 40 прибежал, что я увидел, что пожар горит, я недалеко работаю. Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, електромережі та газопровід. Частина будинків залишилася без світла. Ремонтні бригади від самого ранку працюють на місцях та ліквідовують наслідки, повідомив мер міста. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.